Adab dalam pengurusan daging-daging korban. Yang pertama, daging itu memang untuk simpanan ataupun kegunaan orang yang berkorban. Yang kedua, untuk diagihkan, diberi kepada orang yang memerlukan dan juga yang tidak memerlukan. Dan yang ketiga adalah untuk simpanan. Maknanya, daging korban ini kalau boleh tidak dibuang, tidak dibiar begitu sahaja sama ada yang dah masak ataupun yang masih mentah. Maka, sebaiknya bagi lebihan itu adalah disimpan elok-elok dan boleh digunakan pada bila-bila masa sebagai adab kita dengan, dengan perkara ibadat.